Bom dia, Tete. Olha. Que não é renduz chops local. Nem ia supor, olha que kicicce. Não me cubei, a minha e Leszarom inkább a titkos pályákat. Honnan leszarom őket! Mi ottünk? Ők. Hát igen, de akkor még viccesebb lesz a videó, már tessék, már 36 van. Igen. Hargasan négy is érem. Ó, már megint nekem a kibaszott pálya felének. Pedig még nem is vettem fel a. Na, most van meg a 50 akkor az a pálya Amit um. oh, mondta? Ah, de megyek Hát én már nekem már megvan. Oké, okay, ha oh, mindjárt tisztenek uh, én is oh, legyen. Istenem! Jelünk már! Addig szünet! Okay. Sziasztok! Itt a titkos! 40 ring! Mi ja, azt nem időre kell? Szólít, te mi a fasz 40! 40-et! Baszul meg! 16 év! Mit csinálsz? Még mi utatta el diszlike-ot, te buzi? A nagyvindzőt kell felölölni. Nekem nem lett, csak nulla. Hát, hát, a... hát az, hogy csak öt maradt? Öt maradt, hát basszatok ki ja, És amíg utámba fejezzel egy titkos baját, akkor az összes Mégis ötven, mégis öt, nálam tízzel fejeztük be. E. Teljébe! Csinálsz nyomolék! Molyte! Nálam nincs! Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, Téz! Téz, ne érzges! Mászítom, hogy te vagy ellenség! Tessék! Passzátok terübe! Mi csinál Téz? Mi csinál Téz? Nem bírok nyomni. Nem bírok nyomni! F8. F8. Bödösség, fejépicsák. Egy föt. Kettő. Kettő pálya fele. Pasztalt, hogy? Nem is érdekel hogy De izé csak letöltöttem, hogy jó kedvetek legyen. Amúgy majd már idegességgel kezdtem el azt a videót. Láttátok? Ez a második pálya. Egy föt. Van. Hii! Ja, ja. Bossz! Asszem, nyolcot kell. Asszem, beadtam. Asszem, beszoktam. Asszta! Te mi a ennyire? Nem állj. Milyen nevetségesen nézel ki. Tézz, vajon ki? Tézz létezik? Valódi. Tíz perc. Bosszatok meg. Ez a, a gyerek. Csak volt, és most valószínűleg tovább kell menni. Egy föt. Kéles emel volt. És egy élet. Most megnézzük, mi lett nekem. Eme nulla emerald és nulla élet. Szóval egy élet se és egy emerald se egy F5. Mit csinál ez? Mi a fasz? Jó, gyerekek, én ezt a Köszönöm, hogy megtaláltad a kukába. Köszönöm, oh, no, mi vattes, már meg! Fuck you. Fuck you. Chill. Now we got. This is me. Shimmy. We are going. me, thank jó, te riki, jó, nem, te kulorol. Itt csinálsz, majd mi téged, boss, neked neked rúgolj. Hát ez nem csinál semmit, ez kell hogy... Mi se? Jó, de, de, zmacsna. Nem értem, segít. Nem csak ült a fotelba. Á, szerencsére. Effet most akkor megmondom. És gyígy, gyígy, gyígy, gy -gy gyerekek, sikerült. Bam! Nem is tudom, hány pály sikerült ebbe a videóba. Jó, se nyomjunk ezt sérvet. Nem tett nekünk. Azt nem szeretem gyerekek, amikor megölnek a lóható vízik. Jönni gyerekek, ebbe ezt a paját ismerem valószínűleg. Ebben lesz valami vizes rész. Egy pancén, és 25 az élet. Gyerekek, ne fötj. Oh. E fötj, ne fötj, ne kellett valamit. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Maguk! Mit csinálnak itt? De, de mit csinál? Útra gyors vagyok. Várjatok, nem is ide kell menni össze. Mit csinálsz? Oszta! Már a TÉSZT Csináljál valamit ROO A TÉZÉ Mint tudom Sziasztok itt Marga, mondja és köszönök SZONIK Tól Tényleg elkezdenek a videótól és meg SZONIKtól is Sonic. Jaj meg! De nekünk már 90 izénk van! Nem, már vissza! Mi itt, nem Engedi? Jó, ja, tényleg! Ott egy fal. meg! Mi ez? Gyerek! Miért karult én vízzel, vízzel át? Víz alatt vagyunk! Meg hol a mentett? mondom meg!